Що там у вас і довкола вас? Добрий ранок студія. Добрий ранок, то глядачі. Назвичайно знову ж таки продовжується напружена ситуація, яка там мало змінюється. Тобто постійно постійно ворог просувається, пробує, пробує просуватися на Бахмутському напрямку. Дуже, дуже тут ситуація, і характерним є те, що ну, те, що нам відомо, ворог. Застосовує останні там сили недопитків цієї приватної компанії Повера Путіна, Вагнера в якості штрафних загонів, в якості вангарту якихось штурмових дій. Ем, відповідно, е, по тому, що нам зрозуміло, як е, використовують там регулярні з'єднання, які вели, вели спочатку січня, тобто це і десантники, це і частини, які були... Ем, Знову ж таки, уже замість десантників теж водять і піхотні з'єднання, там регулярні частини, але знову ж таки вони поповнені швидкомобілізованими дешевими солдатами і не відрізняються великою великою сміливостю. Лінія фронту е, в самому місті майже без змін е, тривають бої на околицях міста, в приватних секторах там е, в невисокій забудові. Ворог продовжує використовувати там значну кількість артилерії в самому місті для руйнування міст, для того, щоб створити незручності в плані логістики. Тобто це не є там повноцінний вогневий контроль, це не є е, повноцінне там складення логістики, це просто е, гатити, обстрілювати навмання для того, щоб руйнувати, руйнувати. Можливо, щось десь попаде, але це руйнування настільки хаотичні, що не становить величезне, загрози е забезпеченню міста і евакуації поранених, тобто логістики, тощо. Тобто, групування е міста тримається, веде активну оборону, динамічну оборону, е будь-які просування ворога присякаються, знищуються єдине, що це героїчними зусиллями кожного українського солдата, особливо в таку морозну погоду зараз великі морози ледве витримує техніка ледве витримує зброєння люди стоять люди в цих морозах дають віці ще просування ворога і тут уже зрозуміло що багато поранених орків просто гинуть від морозів в окопах тому що їм ніхто хто не надає допомогу набагато складніша ситуація на південних і північних околицях від Бахмата ворог продовжує намагання взяти під контроль трасу Костянтинівка, Бахмут, просування декілька днів назад зупинено. Більше того, відбито деякі позиції, в ворог зайняв це на південному напрямку. І відмічається, що на ділянках фронту, в тому числі на південних околиць, скаже так, на південному напрямку від Бахмута зменшення кількості живої сили ворога. Вони з змушені розгортати структури, такі як е, бригада, корпус армія для того, щоб ротувати особовий склад. Тобто, це повноцінне розгортання і це визнання в котро вкотре раз свої поразки, нездатності, як вони заявляли спочатку силами найманців захопити місто до нового року і використовувати як воцдарм. Зараз вели резерви спочатку січня, регулярні частини, які теж не здатні там. Адекватно досягти певного успіху. І тепер змушені вже в таке враження, що просто відкривають повноцінну армію, повноцінний фронт, тільки на Бахмутському напрямку, які би хотіли застосувати в весняному наступі, яким вони, вони настільки лякають. Чітко можна зрозуміти, що е, ці сили, які вони використовують, е, якщо вони їх так використовують, то про ніякий широкомасштабний весняний наступ, е, ну про успіхи, точніше, е, масштабного наступу не, ну, не можна говорити. Адже у них просто ну, для того, щоб е, досягти успіхи весняно-весняному наступу, має бути армія там засто, застосовувати мільйони не побоюсь цього слова, мільйони е, живого м'яса, солдат, тому що таке враження, що навколо багато вони застосовують сотні тисяч. Скажіть, будь ласка, пане Володимире, як з казали про те, що ніби в росіян ще трошки виснажуються запаси снарядів, а зараз ми бачимо, що вони знову використовують та тактику фактично зачистки квадратів, тобто не зачистки, а про руйнування всього, що є, та тобто її, немає відчуття такого, що мають проблеми якісь снарядний голод росіяни, і що вони відстають. В самому місті вони використовують там, напевно, одні з останніх резервів для того, щоб гадити місто. Вони думаю, що таким чином взяли під вогневий контроль, хоча цього немає, тому що, знову ж таки, є певний голос снарядів, голос снарядів на околицях, тобто на напрямках південній-північній дійсно відчувається величезний голод в снарядах у ворога і відчувається величезний голод в живій силі вже у ворога. Тобто ми можемо говорити, що ворога але, можливо, це певний тактичний хід, можливо, це пов'язано з одними погодніми уголами, з мотивацією того, кого вони зараз пригнали, тому що це пригнані, це швидкоруч мобілізовані порки ну, в регулярні частини. це навіть не наймиці, яких розстрілюють перед строєм за невиконання наказів. Ну, тобто складно розуміти, але є певні такі, от, можливо, вони дуже глибоко поховалися і перенаправили всі крайні-крайні резерви на штурмні траси для того, щоб їх перерізати, а у них це не вдається. Не хочу говорити якихось стверджень для того, щоб там використовувалися, але ми поки досліжуємо, в принципі будь який рух, будь-які сили ворога знищуємо і наносимо на ворога. Повторюсь, дуже складна ситуація в цьому ворогі. Пане Володимире, ну, а за вашими відчуттями, за вашими спостереженнями, з вашого досвіду, це це оцей вже наступ, він розпочався, чи він до нього ще тиждень, як там Financial Times писали, що росіяни готують? Хотів би захопити бахмут силами компанії повара Путіна до Нового року перезумувати в ньому і вже там на певну дату X виводити всі ті частини які вчилися маршрувати на полігонах зобрили устав в яких вчили армійські муштрі дисципліні тому що ну, ми маємо розуміти що е, зібрати толпу дешевого м'яса яке постійно поячить це не створити армію вони для того щоб із них Зробити якусь дисципліновану структуру, яка там підкоряється наказом йти на смерть, їх отак от довго муштрували. І хотіли цю муштровану армію застосовувати на певну дату X. Зараз ми бачимо ганьбу бункерного дєда, який своєю приватною, приватною дороговартісною іграшкою нічого не зміг зробити і зганьбився. Вони були змушені застосовувати кадрові частини авангарду цього розпіареного контрнаступу теж нічого не вдається. І вони змушені на Бахмутському напрямку, східно-донецькому, давайте чітко розуміти. Це Креміннат, це Сіверкс, це Солідарський напрямок, це Бахмут, це Майорський напрямок, це Авдіївка, це Вугледар, це околиці Донецька. Оці всі напрямки, вони змушені застосовувати авангарди цього весняного контрнаступу вже. І у них нічого не виходить. Тож, власне, зараз показуємо кадри. Ймовірно, про те, як український танк-1 зупиняє велику колону якихось росіян, які штурмують без підтримки навіть бронетехніки. Ймовірно, що це повідомляє це та, траса Е-40, і там також стримують їхні спроби штурмувати саме піхотою. Що ж, пане Водимире, я лише запитаюся, ну за вашими відчуттями, чи може врешті-решт росіяни повторити ситуацію, коли утримувати Бахмут буде недоцільно і щоб, чи це в принципі не та історія, що була з Сєвєродонецьком і до такого не дійде? Ну, в порівнянні з тим, як ми тримали оборону в Сіверодонецьку, по-перше, ми тримали в лобовому зіткненні, тобто половина міста була під ворогом, половина міста була за українськими силами, і ми активно зачищали місто, тобто просувалися в місті, але за нами був Сівер... Сіверський Донецьк, і це ускладняло дуже сильно логістику. Тут зовсім не та історія, тому що тут е, можна проїхати по будь-якому шмату землі, полю, доріг, ну, безліч доріг під українським контролем. В прямому сенсі цього слова, тобто, е, польових доріг, той, що і е, немає ускладнення в логістикі, це перше і друге, саме місто, як... Серце міста, так і околиці, місто це перетворення на фактично багато фортецю. Тобто кожна вулиця це фортеця. Це не так, як сієрському денден Дон... Дон... нам доводилося заходити в лобове зіткнення ворога і ворога виганяти, тому є певна, скажем ем... так, ем... ну певні оптимістичні прогнози, що місто має вистояти, ніхто його здавати не буде, і вони впаки укріплюють ем... і. І обороняють, і активно обороняють. І ворог величезні це були сієзні втрати щодня. Пане Володимире, ви кажете також про погодні умови. І поки з нами розмовляєте, то чути, як вітер вдирається в нашу розмову. Наскільки вони стерпні, не стерпні. Ну, і чи, чи трошечки вдалося доправити вам якихось е, засобів, які допомагають переносити ці холоди? Якісь обігрівачі хімічні, чи якісь ковдри, спальники? Хлопці, які щодня в окопах, в холодних окопах відбуваються штурми ворога, так чи інакше пристосувалися, е, наскільки це можливо. Тому що, повторюсь, доволі часто снаряди не витримують, ну тобто гармати не витримують, техніка не витримує, не заводиться техніка. Е, замерзають, е, замерзає озброєння, тому що ну, величезні морози, е, це ускладнює, надзвичайно складню, і Я постійно кажу, що Бійцю доводиться вести два бої Перший бій з жахливою погодою, з жахливими морозами, з лякотю, з тим, коли все це тане, коли по в води в окопах І другий бій – це, власне, бій з численними штурмами опозицій по декілька на день Непрості умови я не знаю, як, як вас підтримати, які слова будуть такими, що можуть хоч трішечки зігріти, ну, але принаймні, е, е, я думаю, що багато українців роблять все для того, щоб хоч якось тепліше було там в окопах. Не знаю, чи, чи допомагає Міністерство оборони також з тим, щоб було тепліше в окопах? Е, всі допомагають. Нас гріє тепло, сердець української нації і вогонь боротьби за ідею України, за світле майбутнє України. Дякуємо, дякуємо вам. вам. Дякуємо Збройним силам України, дякуємо бійцям Легіону Свобода, які є всі абсолютно добровольці. І це дякую. Той випадок, коли, коли слово і справа, вони є, вони є однакові. Дякуємо вам.